السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مسٹر بک کیپر اس پلیٹ فارم پہ آپ کو ایکسل پلس کوئک بک آن لائن پلس کوئک بک بیسک لیول ٹو ایڈوانس لیول سیکھنے کو ملے گا تو اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ہوگا اس کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں Let's come and join to learn new. جی تو ویورز چلتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو کی طرف جس میں ہم سیکھیں گے کہ ایکسل ریبن میں کس طرح ٹیب کو ایڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح اس ٹیب کو ہم ریمو کر سکتے ہیں اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا ایکسل بیسک کمپونیٹس जिसमें एक कॉम्पोनेंट था एक्सल रिबन टैब्स तो आज हम उस कम्पोनेंट के बारे में सीखेंगे कि किस तरह उस रिबन टैब्स में कोई भी टैब ऐड हो सकती है और किस तरह कोई भी टैब रिमूव हो सकती है आइए चलते हैं सबसे पहले मैं अपनी एक्सल वर्क को ओपन करूंगा जैसे ही एक्सल वर्क को ओपन करूंगा तो एक्सल वर्क के टॉप लेफ्ट पे आप देखेंगे कि आपको एक फ़ाइल का टैब नज़र आएगा फ़ाइल के टैब के साथ ही एक्सल रिबन टैब्स हैं जिसमें पहला टैब आपको नजर आएगा होम का ہوم کے ساتھ ہی انسرٹ کا ٹیب ہے انسرٹ کے ساتھ پیج لے آؤٹ کا ٹیب ہے پیج لے آؤٹ کے ساتھ ڈیٹا کا ٹیب ہے اس طرح اور بہت سارے ٹیبس ہیں جو بائی ڈیفالٹ ایکسل کی طرف سے ایڈ ہے تو ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹیب اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ٹیب ہم اس میں ریمو کر سکتے ہیں انتہائی آسان طریقہ ہے جسٹ آپ نے جانا ہے کسٹمائز کوئک ایکسیز ٹول بار کے بٹن کے اوپر بٹن وہ کہیں انسرٹ والے ٹیب کے نام ہے کسٹمائز کوئک ایکسیس اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک لسٹ آ جائے گی جس کا نام ہے کوئک ایکسس ٹول بار کی لسٹ کا سیکنڈ لاسٹ آپشن ہے مور کمارڈ کا مور کمارڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایکسل آپشن کی سکرین پاپ اپ ہو جائے گی اس سکرین کی لیفٹ سائڈ پہ اور بہت سارے آپشنز ہیں ان آپشن میں سے آپ نے جاننا ہے کسٹمائز ریبن کے آپشن پہ جیسے آپ کسٹمائز ریبن کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور سکرین پاپ اپ ہو جائے گی اس سکرین میں آپ کو دو کالم نظر آئیں گے ایک لیفٹ سائڈ پہ اور ایک رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ والا جو کالم ہے اس میں وہ تمام کمانڈز ہیں جو ان ٹیبس میں موجود ہوتی ہیں اور رائٹ سائڈ والے کالم میں وہ تمام ٹیبس ہیں جو ریبن میں ایڈ یا ایڈ نہیں ہوتی تو ہم جائیں گے رائٹ سائڈ والے کالم کے ٹاپ پہ اور وہاں پہ آپ کو تین آپشن نظر آئیں گے آل ٹیب مین ٹیب اور ٹول ٹیبس یہ آپ نے مین ٹیپ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ مین ٹیب کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہ تمام ٹیبز آ جائیں گی مین ٹیبس جو ربن میں ایڈ یا ربن میں ایڈ نہیں ہوں گی ایسے پتہ چلے گا کہ کون سی ٹیب ایڈ ہے اور کون سی ایڈ نہیں ہے جسٹ آپ نے رائٹ سائڈ والے کالم پہ دیکھنا ہے فار ہوم کے ٹیپ پہ آپ کلک کریں کا تو ہوم کا جب ٹیب ہے اس کے اوپر چیک لگا ہوا ہے اور آپ دیکھیں گے ریبن میں وہ ریبن میں ہوم کا ٹیب بھی ایڈ ہے اس طرح سیکنڈ جو آپش ٹیب ہے وہ ہے انسرٹ کا وہ بھی چیک لگا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ریبن میں انسرٹ کا ٹیب موجود ہے اب کون سا ٹیب موجود نہیں ہے جس کے اوپر چیک نہیں لگا ہوگا وہ اس ریبن میں موجود نہیں ہوگا آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ فارمولا کا ایک ٹیب ہے وہ ان آپ, آپ نظر ایڈ کرنے کے لیے کیا کریں گے جسٹ آپ نے فارمولا والے ٹیبس کے اوپر کلک کرنا ہے اور چیک لگا دینا ہے جیسے ہم چیک لگائیں گے اور ساتھ ہی اوکے کریں گے تو آپ کو فارمولہ کا ٹیب ربن میں نظر آئے گا جو کہ ایڈ ہو چکا ہے اب ریموو کرنے کا بھی سیم یہی میتھڈ ہے جسٹ آپ نے کرنا ہے کیا کسٹمائز کوئک ایکس ٹول بار کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو آپ کے پاس کسٹمائز کوئک ایکس ٹول بار کی اسکرین جیسے اس کو آپ اوپن کریں گے تو آپ نے لیفٹ سائڈ والے آپشن میں سے ایک ہے آپ ریبن اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس دو کالم آ جائیں گے آپ نے جانا ہے والے کالم میں ٹاپ پہ آپ کو تین آپشن نظر آئیں گے آپ نے جانا ہے مین ٹیب میں مین ٹیب کے بعد آپ کے پاس وہ تمام ٹیب آ جائیں گے جو ریبن میں ایڈ ہو چکے ہیں اب ریمو کرنا ہے کوئی بھی ٹیب آپ ریمو کر سکتے ہیں میں فار ایگزامپل میں کہتا ہوں ڈیویلپر کا ٹیب ہم ریمو کر دیتے ہیں ڈیویلپر کا ٹیب کے اوپر کلک کیا اس کو ان چیک کیا ان چیک کرنے کے بعد ہم نے کیا اوکے تو اب آپ دیکھیں گے کہ ریبن میں جو ڈیویلپر کا ٹیب ہے وہ ریموو ہو چکا ہے وہ کہیں بھی ربن میں نظر نہیں آ رہا تو اس طرح آپ کوئی بھی ٹیب ربن میں ایگ اور ریموو کر سکتے ہیں تو دوستوں اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں میرے یوٹیوب چینل کو بھی